בסרטון הקודם ענינו על שאלות מאוד מעניינות בנוגע לתוכניות, לתוכניות השונות בסטודיו היוגה בעזרת המשוואות שבנינו. אבל אנחנו הכי אוהבים לראות דברים בעין, אנחנו רוצים לנתח את הבעיה עד הסוף לפני שנוציא את הכסף שלנו. מה שנעשה כעת הוא ויזואלי לקשר בין, לקשר בין מספר השיעורים שבהם משתתפים לסך כל עלות השיעורים. נעשה את זה עבור התוכנית הרגילה ועבור התוכנית לנרשמים חדשים. לשם כך לסמן כאן על הציר האופקי את מספר השיעורים שבהם נשתתף. כך ש-S שווה למספר השיעורים. וכאן בציר ההנחי נסרטט את העלות שנשלם כקלוט במספר השיעורים. אם כך C שווה לעלות החודשית. בואו נחשוב על הנקודות האלה כאן. ועל הקשר בין המשוואות האלה לגרפים שנסרטט כאן. הנקודה הראשונה שלנו תהיה כאן. אם לא נלך לאף שיעור, זה יעלה לנו 0 דולרים. איפה נסרטט את הנקודה הזאת? אם נלך ל-0 שיעורים, זה יעלה לנו 0 דולרים. זאת הנקודה כאן. נקודה הזאת. אם נלך לשיעור אחד, זה יעלה לנו 12 דולר. איפה נסרטט את זה? שיעור אחד יעלה, יעלה לנו 12 דולר. 15 נמצא כאן, כלומר 12 נמצא בערך כאן. נסרטט אותו כאן. אם נשתתף בשני שורים, איפה נסרטט זה? שני שיעורים יעלו לנו 24 דולרים. כך שנסרטט את זה כאן. מה לגבי שלושה שיעורים? אפשר להמשיך גם לארבעה, חמישה ושישה שיעורים, אבל נעצר בשלושה, זה יספיק כדי להבין את הרעיון הכללי. שלושה שיעורים יעלו 36 דולרים. שימו לב שכל הנקודות הללו יושבות על קו אחד. אני אנסה את הקו הזה. הקו הזה למעשה מתאר את השילובים האפשריים של מספר שיעורים ועלות כוללת. כל נקודה על הקו מבטאת שילוב כזה, בייחוד אם אנחנו מאפשרים שיעורים לא שלמים. זה לא כל כך נהוג יוגה, אבל הסטודיו שלנו סטודיו סופר יוגה. שבו מותר לעשות גם חצי שיעור, או רבע שיעור. כך שחצי שיעור יעלה 6 דולרים. אפשר לחשוב על זה כך. העלות של 0 שיעורים תהיה 0 דולרים. אם נוסיף שיעור, כלומר נלך צעד אחד ימין, העלות תגדל ב-12 דולרים. נלך 12 דולר למעלה. כשהולכים צעד ימינה הולכים 12 צעדים למעלה. וכך גם בצעד הבא ימינה. כיוון שכל שיעור עולה לנו 12 דולר. אנחנו עולים מ-0 ל-12 ל-24 ל-36. כל פעם שמוסיפים שיעור מוסיפים 12 דולרים. ואם הורידים שיעור יורדים ב-12 דולרים. זו דרך לחשוב על השיפוע של הקו הזה. על כמה הקו הזה תלול. כל צעד אחד ימינה, אנחנו עושים שני מסרטדים למעלה. כעת, בואו נסרטט גרף דומה עבור התוכנית למינויים רגילים. איך נסרטט את זה? נתחיל עם הנקודה הזאת. בתוכנית הרגילה, אם הולכים לאפס שיעורים, זה עולה 20 דולרים. איפה נסרטט את זה? אפס שיעורים יעלו לנו 20 דולרים, זאת הנקודה הזאת כאן. מה לגבי שיעור אחד? שיעור אחד יעלה לנו 28 דולרים. אפשר לחשוב על זה כך. לא משנה מה, אנחנו נשלם 20 דולרים. וכאשר מוסיפים שיעור, העלות עולה ב-8 דולרים. קנה המידה של שני הצירים האלה שונה. אם לא היינו מסרטטים באותו קנה מידה, הייתם רואים שהגרף הזה הרבה יותר תלול. והציר ההנחי כאן היה צריך להגיע הרבה יותר גבוה. אבל בתקווה, רעיון ברור. כאשר מוסיפים שיעור, העלות עולה ב-8 דולרים. עוד שיעור, זה היה שיעור אחד בעלות של 28 דולרים. הנקודה הזאת כאן. אם יש שיעורים, העלות תהיה 36 דולרים. איפה תהיה הנקודה הזאת? שני שיעורים יעלו של 36 דולרים. כך שנקודה תהיה כאן. אפשר גם לחשוב על זה כך. היינו ב-28 דולרים ואוספנו עוד שיעור. מכאן שאוספנו עוד 8 דולרים לעלות שלנו. 28 ועוד 8 הם הביאות לנו 36. 36 דולרים. נמשיך לנקודה הבאה. איפה נסרטט שלושה שיעורים? אם השתתפנו בשלושה שיעורים זה יעלה לנו 44 דולרים, זה בערך כאן. שוב, הוספנו עוד שיעור והעלות שלנו גדלה בשמונה דולרים. אתם יכולים לשים לב שגם הנקודות האלה נמצאות על קו ישר. ננסה לסרטט טוב יותר. הן נמצאות על קו ישר. זה מעניין בפני עצמו. אבל מה שמעניין אפילו יותר הוא שהוא נקודות החיתוך בין שני הישרים האלה. יש להן שיפוע שונה, לא מקבילים, מכאן שהם חייבים להיפגש בנקודה כלשהי. נשאיר לכם לחשוב על השאלה. מה מיוחד בנקודה שבה שני הקווים עלו נפגשים? מה אנחנו למדים מכך על מספר השיעורים והעלות בנקודה הזאת? נשאיר אתכם עכשיו על כך ונחקור עוד את הנושא בסרטון הבא.